Pa' que digues per a què i no digues pa' calla fes cap on brolla la llum i mai no sigues opac. Pa' que només és el nom de la filla de Francesc, sempre que mira TikTok, té el cap en un altre lloc. Pa' que, pa' que, pa' que, pa' que, pa' que, pa que no es pot dir, que pa' que, Perquè mai no vagareixes pa camunt ni pa cavall, posa't una capa i vola cap on desitges volar. Si per fi baixes del burro i no et llances de cap, deixaràs de ser un ase i seràs el millor as. Paca, paca, paca, paca, paca, no es pot dir pam pam pam pam para pam pam pam pam